you get it og ég var að segja við minn nemendur min að that you are íslenskukin kinnerin the English teacher let's in this piece and þetta er góður dagur þetta er sú dagur og hann hér rósalega ja, góður dagur þessi singi góður dagur góður dagur Úr súlinn og, og skýrn og hún glókofan. þetta er ápúslega útudagurinn. Þetta dagurinn sem er á eftir lúkuridagurinn. Og nú getur fara að vita að heitur, heitur, heitur í þessu spurningu hér mér. Þeir er sem er á undal, múndudagur. Nú hafðir ég við vita sóndir. En mann veit rekki, ég ekki, ég er ekki að Það er það nægjóð, ég kenn eitthvað, ég seg eitthvað, ég kenn eitthvað um. Ægjóð, þetta er eitthet plass, það er uh, hordur diskur, það er það inn í tolvurinn, og þannig þetta er rúnitt. Það er eitthet plass, það er hordur diskur, er hordur